מה קורה חברים, אנחנו סטודיו שמצלם בעצם סרטי תדמית ומעבר לזה קורסים אונליין. אנחנו נמצאים כאן בסט הווירטואלי שלנו על מסך ירוק, אתם יכולים לראות את התאורה מכוונת, יש לנו אה, מצלמה גבוהה למעלה שבעצם מרקינה על המוניטור, וככה אפשר להראות את מה שקורה עכשיו. מחר מצלם פה של די אוקיי, הוא הולך בעצם למחור את הקורס שלו, לחתוך, לצלם יום שלם ואז לחתוך למלא קורסים ואז זה שולח. אנחנו שלוש ואנחנו מצלמים uh, עם uh, את המסך של המחשב שלנו, מה שקרה פה מחר, אנחנו על מסך ירוק מאחורינו, הכל יכול להימחק בשנייה ולהחליף uh, צבעים וריקאים. Uh, כמובן שזה לא יהיה פה, הכל יהיה uh, זה, כמו שצריך, סאונד, נק מייק, לכל מה שקורה פה. אנחנו סטודיו מהגליל העליון, יש לנו מחירים, uh, אז, uh, יש Bye-bye. Yeah,